اصلا ترکیب رنگی جذاب و ما بین اکس های اکاس ها دیدید. توی این ویدیو میخواییم همین ترکیب رنگی رو با هم دیگه کار کنیم و یاد بگیریم. همراه ما باشید. ارزاده و احترام فشیدیارم آمدی هستم و بریم که کار شروع کنیم. داخل فضای ورکسپیس اکس رو داریم و از همینجا مستقیمن میریم رو فیلتر و کمره رو فیلتر رو باز می‌کنیم. رسیدم به این ترکیب رنگی اصلا کار سختی نیست و حتی دوستانی که هیچ ای و هیچ آشناییتی با فوتوشاپ هم ندارن میتونن براحتی به این ترکیب رنگ برسن و نکته مهمش اینه که زیاد هم مهم نه توی اکسای شب خیلی بهتر جوابه توی اکسای شب فوقلاده عالی میشینه کار شروع کنیم خب ما اینجا چند تا پنل داریم. اینجا قبل و بعدش رو فعال می‌کنم. میرم سراغ کالیبراشن و قسمت بلود هیوش رو کاملاً به سمت چپ میارم به سمت چپ آوردنش شاید می‌بینید که یه مقدار به اون ترکیب رنگ داریم می‌رسیم. میرم سراغ پنل بیسیک و تینتش رو یک مقدار به سمت راست میارم اون رنگایی که داریم انگار یه مقدار رو داری بهتر، بیشترش با میشه. خب اینجا ما تمپرچر رو هم داریم که اگر بخوایم رنگ گرم دوتا رنگ داریم رنگ گرم و رنگ سرد رنگ سردش رنگ فیروزه‌ای که داریم رنگ گرمش رنگ حالا فیروزه‌ای حالا نارنجی یا بنفش صورتیه تلفیق با هم مشخص است ولی رنگ گرم دیگه به رنگ سرد داریم خب اینجا اگه بخویم رنگ گرم رو بیشتر کنیم اینو میاریم به سمت راست می‌دید رنگ گرمش داره بیشتر میشه اگر می‌خویم رنگ‌های سردش بیشتر بشه خب می‌بریم به سمت چپ این کاملاً دلخواهیه که من فکر می‌کنم همین عدد اگر بذارم بهتره خب خیلی خوبه ما بقیه این میریم برای اصلاح رنگ یعنی دور سراغ کالیبریشن میریم و از اینجا دیگه دل بخواهه یعنی با اون ترکیب رنگ بیس پایه رسیدیم که خب این سایبرپانک دوتا رنگ فیروزهی یا آبی میخواد با بنفش یا, صورت یا, آره بنفش یا نارنجی میخواد به بیس رسیدیم از این از اینجا بعدش دیگه دست خودمون که نور عکسمون به چه شکل باشه رنگ عکسمون به چه شکلی باشه خب ترجیح میدم که از قسمت روید هیورو یک مقدار بیارم به سمت راست تا اون شدتی که رنگ بنفش داره یه مقدار کمتر بشه بره به رنگ پوست. بره به سمت رنگ پوست خب این بهتر شد خب میام یک مقدارم اصلاح نور انجام میدم یعنی از قسمت بیسیک شادر یک مقدار زیاد میکنم کاملا دیگه اینجا دل بخواه. خب اگر میخواید بدونید که هر کدوم از این محورایی که الان دارن دستکاری میکنم چه کاری رو انجام میده ویدیو که بالا ساجست میکنم رو ببینید کاملا این ها رو توضیح میدم هرکون از این ها دقیقا چه کاری رو انجام میده شاید مدار زیاد میکنم قسمتای تاریک عکسم یک مدار کمتر بشه وایت رو یک مدار افزایش میدم قشنگ سفیدی این رنگ بزنید بزنه تو چش عکسم خیلی نویز داره که برای هازبن نویز هم یه ویدیو دوباره این بالا میذارم چون اگه بخوام این دو تا رو داخل ویدیو بذاریم خیلی مدت زمان ویدیو بالا میره و تمام یک مقدارم رنگا رو اشتباه میکنم تا عمه تقریبا رسیدیم به اون ترکیب رنگی که ماد نظرمون بود فارسی یارمندی هستم اگر به این دسته از ویدیوها یعنی آموزش فتوشاپ به زبان فارسی ساده و البته کاملا رایگان اگر علاقه من هستید میتونید کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید زنگوله کانالم رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم برای شما بیاد اگر دوست دارید که همچنان توی حالا هوای آموزش فتوشاپ باشید بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو ببینید ممنونم از اینکه همراهی ما بودید و همراهی ما باشید